السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع متفرع من شارع شهاب شقه على ميدان راكي تشطيب حديث دور تالت والعمارة فيها اتنين اسانسير اول سكن حاجه ونور هنخش الاول من على ايدنا اليمين نبدا من اليمين من ناحيه الغرف اول حاجه ده الحمام طبعا هيركب فيه القعده تفاصيل والسعر كامله هتلاهو اسفل الفيديو بعدين ده الحمام اللي بيخدم الثلاث غرف. دي اول غرفة عندنا الأسقف معمولة جبسون بورد زبطات مساحه الغرفة حلوة بعد كده نخش على الغرفة الثانية طبعا ملاحظين الشغل الارضيه معموله بورسلين الابواب قشر ارو تشطيبها تشطيب نظيف بعد كده بنخش على الغرفه الثالثه ودي ممكن تبقى غرفه رئيسيه لان مساحتها كبيره هذه الطرقة بردك معموله نظام الاسطوب في شيبسون بورد الباب مصفح زي ما احنا ما شايفينه هناك باب الشقة هنخش بعد كده على الطرقة اللي تودينا للريسبشن ده الحمام اللي بيخدم الضيوف زي ما قلنا ان القاعدة لسه تركب وبعد كده عندنا هنا المطبخ المطبخ معمول السيراميك بتاعه جميل جدا بسم الله ما شاء الله مجرد بس جاهز للحوض وتركيب أجزاء المطبخ بعد كده عندنا الريسبشن نكمل بقية الريسبشن برضك معمول وسقف جيبسون بورد